привіт друзі сьогодні ранок сьогодні зараз 6 година 49 хвилин ще ближче на один день наша перемога ще один день пекла для путіна і його бандитів саме так адже не не можна щоб у нас було кожен день пекло треба їм прожарюватись знімаю вам ось таку квіточку непогане непогані квіти вони пахнуть добре це така трохи тропічна трохи домашня рослина зараз ранній ранок сонце ще не світить тому трохи пасмурно зйомка зі старого телефону але якісно якісно передає колір передає зйомка якісно отаке От така квітка квітне як наша Україна жартую адже наша Україна квітне в мільйон разів краще але отаке створіння іноді радує душу зранку хто рано встає тому Бог подає так Друзі, ми живі, ми працюємо, вчимося, робимо добро. Що може бути прекрасніше за це життя? Мабуть інше, яке ще прекрасніше для тих, хто знає Бога та для тих, хто робить добро і любить себе і свого ближнього. Друзі, будемо перемагати, будемо жити. Всім добра, дякую за увагу, дякую всім друзям, на все добре.